Jsou tady Bramborky? Jó! Jsou tady Čečka? A jsou tady hoesky? Jo! Pořádně na vás. Jo! Je výborný, co dneska večer začíná. Jedlová má Ale Výborný, ještě než to začne, vždycky před každým takovýmhle vysíláním jsou takový ty různý reklamní Spoty na začátku a podobně. My začneme nejdříve vyhodnocením drobným, který tady máme za ten tábor připravený. Myslím si, že všichni jste tady krásně pracovali celý ten týden. Myslím si, že nejenom vy, děti, ale i vaši vedoucí se za tenhle týden naučili spoustu řemesel, které vůbec nenapadlo, že budou jako se nikdy učit. Aspoň podle nedůležitosti. <tězvící> <tězvící> Všichni máme dvě kosti mezi zápěstím a lotem. Tonda má jenom jednu. To je to hrozný. Ta hudba tomu úplně odpovídá. Ještě jednou. Ale zase se to hodí. Třeba na otvírání láhve s kokakolou. To Tam prostě není. to nemůžeme Tak na se no. no. Ale som ne na bomby, ne dá se říct, že paní tak